היי מטלטלות, ברוכות השבות לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים כמו שאתם יודעות הרבה מהסרטונים כאן אני מייצרת לפי הבקשות שלכם והתגובות ואמליה, היי אמליה, ביקשה ממני לעשות צירטון על איך לגרום הטלטלים להיות פחות נפוחים עכשיו אני פחות אוהבת עליי טלטלים לא נפוחים, אני יותר אוהבת לנפח אותם אבל אני מבינה לחלוטין מאיפה מגיעה בקשה הזאת כי כשאני הייתי קטנה, היה לי המון המון שיער והוא כל הזמן התנפח ואני פשוט לא רציתי את כל התשומת ופשוט לא משנה מה הייתי עושה לו הייתי שם אמרתי, חומרים, וזה הייתי יוצא את החוצה והוא היה מתנפח בטירוף זה היה גורם לנשים הרבה מאוד חומרים ורוב הזמן הייתי עם שיער רטוב חלק מהזמן הזאת של לגלגל את השיער סביב עצמו ואז בעצם כשהייתי מגלגלת את זה על שיער הטוב הייתי מחכה שהשיער יתייבש ככה והייתי יוצאת ככה עם כזה 4 בקבוקים, 5 בקבוקים וככה נראיתי הרבה מאוד שנים בזמנו היום אני מכירה כבר יותר שיטות לטיפוח השיער המטולטל אם אתם ראיתם סרטונים קודמים שלי אתם בטח רואות שזה שינוי יחסית גדול ממה שאני נראית בדרך כלל ומלבד זה שהטלטלים הם כבר פחות נפוחים כאן, גם הם יותר פתוחים כמובן שזה לא שינוי דרסטי בטקסטורה של התלתל עצמו כי בסופו של דבר לכולנו, לכל אחת מאיתנו יש גנטיקה זה הזיער שלנו כדי לשנות אותו לחלוטין צריך להשתמש בהרבה מאוד חום בהחלקות שיער ואני ממש ממש לא רוצה לעשות את זה ואני לא רוצה להזיק לשיער שלי אז כל מה שאני עשיתי היום זה דברים משם בסך הכל לא מזיקים לשיער בעצם מה שאנחנו קוראות לא טיפוח יומיומי. והטיפוח הזה הוא כדי לאפשר לכם לצאת עם שיער יבש מהבית ולא רטוב. לפני שאני אסביר מה בדיוק עשיתי כדי להשיג את המראה הזה, אני אציין שיש עוד שיטה שהרבה מאוד עושות, וזה לשים את חומרי השיער ככה בלילה, לקשור היטב לצעמה הדוקה, ללכת לישון ולקום בו בוקר עם השיער ולפרום את הצעמה. יש כאלה שזה באמת אבל אני חייבת להגיד שיש לזה כמה בעיות. אחד, ללכת על שיער שהוא רטוב לגמרי, יכול לגרום להרבה מאוד בעיות בקרקפת, למחלות קרקפת, ולא כדאי להגיע לשם. אז היא ממש לא ממליצה לשנות שיער רטוב. דבר השני, מי של השיער שלה לוקח הרבה זמן להתייבש, תקום בבוקר עם שיער שהוא לח. כלומר, הוא עדיין לא התייבש. ומה שיקרה זה כשהיא תצא החוצה עם שיער לח, ללחוץ שיש בחוץ, רופא סיקוים שהسعر עדן יתנפיח ולא יתנפיח. היפא פחות כי עובר יספיק תי פונד לית יבש שמהלך חללי לא, בו לא עדן יתנפיח. למי זה כן, יעבוד למי שהسعر שלו מספיק לית יבש במהלך חללי לא גם הם חומרים ולא, וגם כשור כשור בזמנו. אז בואו אני אראה לכם מה אני אסיתי. אני מתחילה בלהסתכל בין הسعر ותפקד משוער, ונסדר את כל הפרטים. אחר כך אני לוקחת את חומרי השיער ומורחת מלמעלה למטה למי שאיש שיער יותר הרבה אני ממלצה להשתמש בקליפס וכל פעם לקחת חתיכה, חלק בשיער ולמורח את החומרים מלמעלה למטה היטב כשכל חלק יהיה מרוח היטב בחומרים תשתמשו במוצרים שיותם אוהבות אני משתמש את כאן המוצרים שלי ועושה את הפעולה הזאת בסוף כדי תפונת להפריד בין הקלטלים לוקחת מגבת מיקרופייבר ומייבשת מהצד, לא מלמטה, רק מהצד. עוברת ליבוש עם דיפיוזור, תהליך שהוא לא חובן. מתחילה עם הקרקפת, מייבשת את כל השורשים, ואחר כך לכל אורחי השיער, לא מלמטה למעלה, אלא ממש מהצד. לאחר מכן אני מקווצ'צ'את את כל השיערות על מנת טיפונת לפתוח אותם ולהשיג מראי יבש, ולא רטוב. עוד אוספת נחמדה, למי שלמשל הפוני מתנפח לה, לקחת את האזור שמתנפח, וממש להפריד אותו מהשאר ולשים אותו לשאר השיער, לבקור עם סיכת צו-צו. ותראו זה לא רואים כלום, והחלק הזה גם כן לא עוד דבר שאפשר לעשות זה לגלגל את כתבות השיער סביב עצמן הפעם השיער יבש ולא על הרטוב כמו שהדברתי בהתחלה וככה נותר לי שיער ארוך יותר בלי להעריך שיער <laughs> למעצת הצלים שלי קצת יותר פתוחים ולכן השיער שנראה הרבה יותר ארוך מבדרך כלל למראייה הזה אפשר לעשות כל מיני תסרוקות, שתי קוקיות למי שאוהבת תסרוקות נמוכות יותר, מי שרוצה עוד יותר ככה לגרום את התלים להיות עם עוד יותר פחות נפה. יכולה לעשות תסרוקות שמשולבות בעצם סיכות בננה בתוחן, עם סיכות בננה אפשר להחביט טוב טוב כל מיני חלקי שיער שאנחנו לא רוצות. אם זה למשל פוני או אם זה למשל נגיד את החתיכה הזאת. יכולה פשוט לקחת אותה ולהעביר אותה מתחת לשיער פה ולסגור אותה כאן. כבר יש נפח באזור הזה. כל מקרה תמיד לא הוציא את הרגע. ועוד אופציה, אם יש לכם שיערות שמפריעות לכם על הפנים, איזשהו פוני או משהו כזה, אז תמיד אפשר לקחת את השערה שמפריעה לכן, נגיד החלק הזה, ולסובב אותה עם טלטל אחורי, מה שנקרא. לא חייבים סיכה ולא חייבים כלום כלום כלום כלום כלום, שנסובב את זה אחד ושני. ובעצם זה לא יפריע לכם יותר. עכשיו מה עושים אחרי הכל? איך שומרים על המראה הזה במשך כמה ימים? פה זה נקודה קצת כואבת, כי ככל שהשיער הוא קצת יותר ישר באזורים האלה, אז רואים פריז. ככל שהשיער הוא יותר מסולסל ורואים הרבה יותר טלטלים אז אפשר איכשהו למזג את הפריז עם שיער השיער על ידי ניפוח שלו. וכאן אנחנו לא רוצות לנפח. אז מה אנחנו עושות אם יש פריז בבוקר? אז אם יש פריז בבוקר, בבקשה, אל תכניסו את כל השיער שלכם לתוך הכיור ואז תברישו. לא, כי אז בעצם אתם עושות ריסטארט ומתחלו את הכל מההתחלה. אם יש קצת פריז פה ושם, פשוט באופן נקודתי, שימו טיפה טיפה מים, באמת, באופן מאוד נקודתי, טיפה מים, טיפה עוד קרם או טיפה עוד ג'ל, וזהו. כלומר, אל תתחילו להמתיר חומרים על השיער, שוב השיער יהיה רטוב במהלך כל היום, וחבל, ו גם יכול להיות יפש ומטולטל ולא נפוח. זה הכל, מקווה שנהנתן. רגע, לפני שאתן הולכות, הכפתור סאבסקראב נמצא פה למטה. אם לא לחסתם עליו עדיין, זה הזמן ללחוץ עליו ולהפעיל את הפעמון של עדו, כדי שתקבלו התראות בפעם הבאה שאני מעלה סרטון. אז נתראה בסרטון הבא, שיהיה יום باي